لا تعطي الامتياز لانسان يلعب بمشاعرك، لانك بهالطريقه عم تسمح له يتحكم بحياتك. بلش احمي حالك وقوي مناعتك النفسيه ليصير عندك مضاد للفيروسات البشريه. تسأف وتعلم، كل شيء بهالدنيا صار متوفر وموجود، كل اللي عليك تعمله انك تفتش عن الشيء اللي بتحتاجه. ادرس عن الذكاء العاطفي، احترف مهاره التواصل. تعلم البرمجه اللغويه العصبيه اللي بتساعدك تفهم الشخصيات وكيف تتعامل معها اذا بدك حياتك تتغير لازم انت تتغير تحكم بحياتك وعيشها صح